Hej Mette. Hej. Hej. Har du tid? Ja. Godt. Vi er lige nu strykker, og jeg lige gerne stille nogle spørgsmål. Ja. Vedrøvende de syge. Ja. Og jeg har en for mig. Ja. Det vil ikke Kirsten. Hej. Hej. Hej. Jeg der er, der er der. Kirsten, der har et meget vigtigt spørgsmål. Hej. Hej. Hej. Hej. Jeg vil gerne høre, med. Hvordan kan det være, at man kun kan være syg i 22 uger, men det tager årvis og syg over. Ja, men man kan jo heller ikke kun være syg 22 uger. Og, og det er i hvert fald det, vi oplever. På sygdagpenge? Ja. ja, jeg kunne ikke fra sygdagpenge over på kontant. Ja, og så det var mere. Ja. Nej, men det er man jo, hvis ikke, ja, hvis ikke man, hvis ikke man ja. har nået at blive ja. rask. Øh, jeg siger grund til, at vi lavede de nye regler, det var, at før på sygdagpenge, der var der en vejehedsbegrænsning. Og efter 52 uger, så røg man helt ud af systemet. Ja. Og så stod folk uden nogen forsørgelse. Og det skulle vi forsøge at finde en løsning på, på et tidspunkt, hvor vi ikke havde ret mange penge. Og derfor måtte vi lave sådan lidt en geogirløs maskine, det her, kender jeg. Men, men det er bare så, man lige husker, at det var faktisk fint Men den jeg... der georgierløs maskine, er I ved at ændre den? Altså, jeg er jo en af dem, der er smidt på kontanthjælp. Jeg har mistet alt. Okay. Altså, jeg har mistet mit arbejde, jeg har mistet det, fordi jeg var syg, ikke? Og var på sygdagpenge, og så blev jeg smidt på kontanthjælp. Jeg at I ikke blev kørt ud. Og der mistede jeg min sygt afhængelse, og ja. så er jeg siddet på kontant, kontanthjemme siden 13. Er du ikke på ressource? Nej, nej, er en Det er der ikke nogen af Vi sidder fast, du kan uaf. ikke komme hverken ja. på flex eller få funktion. Vi bliver fastholdt, og enten er du i ressourceforløb, eller også så er du på kontanthjemme. Man cykler bare rundt, og vi har fået udtalelser på, at vi faktisk skal for syg til at arbejde. Vi er forrasket til ene og for, for, ja. syge for syge til at og der sker ingenting. Men det kunne godt, det kunne godt. Du står og siger du lader en eller i lader en give gærløs løsning. Den har så været i i fire år nu. Hvornår bliver den trukket tilbage? Ja. Jamen jeg du står her og siger det er en gærløs løsning. Jamen det er fordi nogle gange der kan man ikke lave den helt perfekte løsning. Nej, men der er ikke ændret på den. Nej. Nej. For de skriver til dig. De så der bliver lavet, de bliver ikke fuldt i kommunen. Det er vores problem. Vi er retsløse. Ja, vi er, det Lovkæm, vi er retsløse. Det er ikke ja. og vi kan ikke gøre noget ved det. Nej, altså, man kan sige, det er, jo, det, det er jo sådan noget... Altså, er det loven, der ikke er helt god, eller er det så den måde, det fortolkes på? Nej, det er, det er ikke loven, det er, der ikke er, er god. På, det det er så... jo kommet hvis man skal ændre på det, så er det jo politisk, man skal sige, det her det er ikke i orden. Der er en masse mennesker, der er i klemmen i, i vores system, det er ikke i orden. Vi har faktisk penge til det, det har vi lige hørt. Vi har faktisk et kæmpe overskud i Danmark. Det, med, ja. det med ikke til. Nej, Nej. Fordi, med vi det, er blevet forværret. Med et, et ja. ressourceforløb må det gerne forværre borgerne selvfølgelig. Nej, det er i hvert fald ikke det. Er Nej. Nej, det Men det. det gør det, og kommunerne tager det ikke seriøst, og stadig ikke her på Langeland. Ja. Ja. Der tager man det på ingen måde seriøst. Altså jeg vil sige ressourceforløb, ja, ja, jeg, jeg møder godt nok mange forskellige ja. i ja. ressourceforløb. Jeg vil sige, der ja. hvor tiden og omsorgen er den rigtige, og hvor man faktisk ser det menneske det handler om. Der kan et ressourcefølgelig være en rigtig god idé. Ja, helt sikkert, men, men, øh, men, det, for men i, det kræver noget tid og noget omsorg på spørgsmål. I går, var jeg til et medreabiliteringsteamet, der fik jeg den besked, at uanset hvad der kommer nye oplysninger, så vil det blive et afslag på en, ja. en førtidspension. Er det sådan, uanset det skulle Uanset hvad der kommer af nye oplysninger, det altså mig, Så vil man, det, det blive, skulle sige. Nej, nej, vi, vi står af for at, for at fortælle dem. Men det godt, siger at det må man ikke sige. Det må man ikke sige. Men det har vi sort på hvidt. Vi kan jo ikke gøre noget. det der sker Igen og igen og igen og igen. ikke overholdt, så at I ændrer loven, det fucking ikke meget. For den Vi ikke ikke ro folk op. Så har jeg et forslag til jer. Ja Hvis nu I sætter jer ned sammen, nu er jo en gruppe, der er stået ja. op her i, I, I er mange flere der er her, skal ja. jeg så fortælle. Ja, men så kunne I sætte jer ned som en gruppe og skrive til mig, så skal jeg formidle det videre Jamen, til Mette. Jamen, Lise, der sker jo ikke vi noget. Ikke Nej, med men med. Mette kender jo ikke det. Fordi jeg har, har en aftale lidt af os. De ja. Nej, ja. det er de en, de en aftale med Malmira, ikke også? Syv og 7 7 minutter også. forsinket. Ja, desværre. Men jeg hører det, I siger, og vil bare gentage, hvad jeg har sagt i andre sammenhæng, at jeg tror, der er noget ved reformen, der virker godt, der hvor det lykkes. Og så tror jeg... Jamen, vil du gøre noget ved det, så... som ikke er godt? Ja, det vil jeg gerne. Jeg kan, ikke, jeg kan... På jeg kan ikke... Jeg ikke love jer, at vi er helt enige om, Nej, men hvad vil der du er, gøre noget gøres? ved det? Ja, det vil ja, det jeg, er jeg er gerne. Jeg har ikke et færdigt svar på det hele. Æh, men, men, men jeg hører selvfølgelig også både ja. jer og andre, der fortæller mig, hvad det er, der ikke virker. Fordi det er jo ikke og... kun galt her. Det, er det, er, det, gælder, det, gælder, det gælder flere steder. Og, og det... Nu bliver jeg simpelthen nødt til at gå lov, videre, fordi jeg har lovet. Vil I ikke love, at I skriver? Og så, så har er lige de... ja. Hvor er du ja. ja. ja. ja, har Lidt længere ned ikke er ved. man ikke er ved. er ikke Jamen, det kan godt være lidt. Tak fordi der er vist flere vi forbi. Ja, det er forbi, og jeg, jeg er håber, du tager med det med sig. og får det sagt. Ja. Ja. Meget Men, tak ja, Jeg tager jeg det med, med. Jeg og jeg, jeg lytter. og jeg, jo, jo. jeg, jeg, jeg tager det begynder. også alvorligt. <laughs> og det er jo ikke sikkert, at jeg lander lige præcis det sted, I gerne vil. Men med den 800 borgere Odense, der hører jeg til, er på den forsørgelse, jeg er på. Vi er fastholdt i endeløse forløb, kan ikke få afgørelse i vores sag, vi er retsløse. Retsløse skal man jo ikke være og det kan jeg godt forstå. Ja, fordi det ja, er ikke net. Det, det er rigtigt jeg har ja. mistet alt med det ja jeg ja, også jeg lever for 1000 kroner måneden jeg og jeg er syg. Det, ja. Er syg ja det er også jeg noget, ja. tak fordi du, du lyder du må gerne tørre det, det, det er det bare det er det nemlig ikke men godt du kommer og at mig mand God. Det er, jeg har taget det med videre tak skal du have tak, tak. Det, er det er godt pas lige på hinanden når I går herfart. det gør, det går ja. det er. Ja, jeg skal det. du bare. Godt, godt.